Сьогоднішні гості в Гуфі-центрі дошкільнята з батьками. Екскурсія починається з медійного залу. Відвідувачі дізнаються світову історію сміття. Наступна зала сміттєвого жаху, в якій ілюструються результати неправильного поводження з відходами та забруднення довкілля. Вже в залі розумного поводження з відходами діти мають змогу потренуватися, сортувати сміття, розкласти по спеціальних контейнерах іграшкові овочі, фрукти, пластикові пляшки та папір. Далі компостувальня, де вчать отримувати добриво із решт рослин та демонстрація роботи сміттєпереробного комплексу. Після екскурсії спілкуємось з малечею. Чотирирічна Віка, розповідає, вже вчиться сортувати сміття. – Ми тільки е, сміття. Для чого? – Викидати чоловіки, які нам погані. – А що буде, якщо смітити? – Буде дуже погано і буде шкодити вашу модулю. Чотирирічний Діма прийшов на екскурсію з братом і батьками. – Сло сміття. Серегу треба сортувати, прибилати, а треба. бо воно заскоржує землі. Його батько Олександр розповідає, з родиною до сортування сміття прийшли поступово. – На пензі з років 15 десь. Ми як на дачі поселилися в себе в Хмельницькому, на власному будинку, так і з тої ми почали сортувати. Ми не хотіли вивозити всі відходи в одне місце. У нас було можливість поставити окремі баки в себе на подвір'ї, і ми зайнялися цим. Екскурсії, на яких вчать поводитися з відходами, підходять всім віковим категоріям, каже представниця офісу Розумне довкілля Хмельницький Світлана Каретун. Для дітей це відбувається в ігровій формі. У нас був захід, екоадаптація, це суто був захід для внутрішньопереміщених осіб, де ми їм розповідали, які екозвички є хмельничан, як ми тут сортуємо відходи, як працює екобус чи центр управління відходами. Також час від часу проводимо кіноперегляди та мультикоперегляди. За словами Світлани Каритун, Гуфі-центр для відвідувачів відкритий з понеділка по суботу. Діана Колесник, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.